Це одна з вулиць міста, те, що від неї лишилося. Тут потрощені будинки, уламки предметів побуту, дитячі іграшки. Територія у воронках від російських ракет. Є будинки, які уціліли. Чутно дитячі голоси. Тут ми зустрічаємо родину Магалевських. У В'ячеслава та Ірини шестеро дітей. Їхній будинок пошкоджений вибуховою хвилою. Проте виїжджати з баштанки не хочуть. це вікно, там, другі там вікна, теж три. Там далі вікна ще є, на тій стороні вікна є. Повністю всі вікна вони всі повибивані. Ні одного вікна не було. Шифер, взагалі все знесло, шифера. Одній палки були, райки ті. Чоловік вже накрив, як воно є, чим було вже, хоч якось, бо передавали дощ, то він понакривав. То так. У кожній хаті був. Тут дід, він живий, він у той кухоньці був. Там одну витягували з той тютюліду. Дуже страшно. Покидати, як дом не хочемо, поки тут сидимо. Обустроїлися так в одній ковнатці та й сидимо собі, прислухаємося, що до чого. Будинок Леоніда також пошкоджений вибуховою хвилею. Коли поруч впав снаряд, він спав. Диван, на якому чоловік відпочивав, загорівся. У кімнаті розбилися вікна та осипалася стеля. Уламки пошкодили протест Леоніда. Зізнається, страшно, але виїхати з міста змоги немає. А хто за мною? Я інвалід. Хто за мною буде тягати. Хто за мною буде тягати? Мені важко, то був протест, як падало все, протест, бо я його знімаю, протест лежав, на протест спало, переламало протест. Хто мені його час буде ремонтувати? Ніхто. От так і живемо. Саме момент, коли воно було, коли вони почали ракетний удар, то я отут ось тут ось спав. Я тут спав, воно почало на мене сипатися, через вікно залетіла якась зараза, почався горіти, то дивано там, воно осколо гаряче. То... От для мене стояла бутилка води, то я почав лить, тушитися, а він злякався, а поки знайшов всі костелі. костелі, то випас. Ці двері, воно теж повністю волною, я покажу, на ці желізні двері я був закритий, і то вирвало, вирвало. А зараз ось цю комнатку отак собі більш-менш відремонтували, допомогли люди. Та і отут отак ось собі. У кімнатах, на городі та навіть у корі дерева Леонід показує осколки від снарядів, які знайшов у себе на території. Отакі ось, ось подарунки, це на Ні, ось там пройшов. Оцей кусок. Оце все на дивані я знайшов. Це в дворі це от, ось такі ось окуський знаходився. Гнатій Гаддів ось сюди і куди можна подальше, щоб діти і ми ось старики, щоб не строкли. Добре, що хто може виїхати, а хто не може. Я кажу, мені лічно, та й ось сусідам. Дуже було страшно, коли вони почали гати. Холися. Спочатку війни у Баштанській громаді зруйновано 176 будинків. П'ять типоверхівках, вікна повилітали, багато чотири аптеки згоріло, в людей багато магазинів погоріло. Ну, тобто, зараз на сьогоднішній день в нашій громаді. Ну, потрошки починають, бізнес починає назад приходити до тями, свої там, забивати вікна, вичищатися, вигрібатися. Ну, тяжко, насправді дуже тяжко. Ця аптека загорілася 1 березня, коли російська колона увійшла в місто і почалися бої. Всередині людей не було. Нині серед попилу залишки ліків, хрощинів, упаковки з ватою, табличка відчинена. У нас в місті, в центрі міста. П'ять аптек. Чотири з них згоріли. Тобто це одна з тих аптек, яка згоріла. Тобто Це якраз з 1 числа, коли у нас в місті зав'язалися бої, то окупанти гатили з усього, що, з усього, що в них було, не розбираючись, по всім сторонам, і по людям, і по, ну, в общем, по всьому. От російські танки. Дивись пекарня Власник пекарні Юрій зняв це відео одразу після обстрілів російськими військами. Підприємець та його співробітники перебували все момент у пекарні та готували хліб, коли почули звуки вибухів та почало вилітати скло з вікон. Бабахкала, стекла вылетали, мы не знали, это по нашему зданию, по нашему зданию, не знали, что делать, как-то избегать от всего этого. Мы уже открыли дверь, видим, что тут темнота, дым, мы начали задыхаться дымом. Тут мы как-то нашу власть попросили, что нам делать, они нам подсказали, что есть, ну, можно побежать до полиции, то есть тут они далеко, то есть вы укрытие, вы можете, это самое, там спокойно. Ми вийшли і картину, таку неприятну, звісно, здання горить, куча техніки. Пекарню відкрили рік тому. Щодня тут готували дві сотні хлібин на день. Зараз вона непридатна для роботи. Во-первых, електричність, що в здання потрапило і проводка вся згоріла, тобто знову треба переключити, треба нову планування робити і так далі. Є, само собою, і. Поначалу у нас была трудность, потому что с поставщиками не могли договориться по поводу даже элементарной муки, то есть завоза муки мы не могли. Ну а потом уже, ну сейчас думаем как-то в другом месте, либо открыться, либо можем тут, ну как-то так. Це, друзі, такий наш центр після вчорашніх боїв. Просто жахіття. Загалом наше місто обстрілювало шість днів. Різними системами залпового вогню. Як і градами, і смерчами, і мінометами, і авіаційними бомбами. Тобто обстріли йшли шість днів скидували таке, що людей дуже багато будинків зруйновано. Частина нашої громади була під окупацією, теж люди по троє суток без води, без, без світла, без тепла, Тоже, ну, це чесне жахіття. Одне, одне хочу сказати, я вдячний своїй громаді, що вона така активна, що у нас дійсно всі люди вони молодці, всі наші Мужчини у нас дійсна громада настоящих мужиків. Скільки Світлана Кльосова, Даніил Сліж. Новини на Суспільному. Миколаївщина.